يا نور الهلال اقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السما مترنم دلوقتي بتشوفوني فيه اخواتي حبايبي متابعيني كده بصوا بقى انا قررت النهارده ان انا اصور لكم روتين يومي العادي جدا جدا بدون اي مونتاج او اي حاجه عشان واو. خاطر واو مفيش اي وقت ان احنا نعمل اي حاجه تاني تمام تعالوا كده بقى واو تمام صوت تصبح عليكم لكم واو لو اول مره بتشوفيني انا موني ودي قناتي ودي بنتي سليا بترحب بيكم وبتقول لكم واو واو واو عشرة واو اهي تمام بترحب بيكم وبتقول لكم انزلوا اعملوا بقى ايه لايكات كومنتات اللي مشتركش يشترك معانا في القناه عشان عيلتنا تكبر اكتر واكتر ن... اه نعمل بخور يا سيسو بتحب البخور جدا جدا جدا بتاع حاجه اسمها بخور نادر بس ايه بتاع كده تمام هاتي البخور بتاعنا بسم الله طلعت حبة كده من المغرفة بتاعتنا ننزل ايه هاي. اه الدخول بتاعنا نقفل قلبتنا وايه ونبتدي يومنا على خير طبعا اللي بيتابعني على القناة التانية حاضر يروح ماما. واو اللي بيتابعني على القناة التانية عارف ان احنا خلاص علقنا زينة رمضان تمام اهو يا جماعه والله يعني عاملين شغل عالي عالي عالي ادي زينه رمضان اللي ما شافهاش على القناه التانية. تمام لفة سريعه كده والرمضان يجمعنا كل سنه وانتوا طيبين فرشنا الفرش بتاعنا مش عارفه بصوا ودي حبايبي لما ما شاء الله بصوا بصوا بصوا بصو رمضان يجمعنا بقت دي تقلب نادل كده حاجات طالما احنا تعبنا في الحاجه وطلع عينينا يبقى ايه نضبط نظبط حاجتنا أول بأول عشان الحاجة بتاعتنا ما متتبهدلش ماشى ماشية أهو نبخر بقى كده بصوا ما شاء الله يا جماعة الزينة بتاعتنا اهي عملناها بتحاول تسترق الأنظار اهي ادي ايه لفة سريعة كده ادي اهو الكرسي ده بقى اللي بطلع عليه عشان اطفي الأنوار تمام من العشرة بالليل بسم الله دي الزينه انتهتنا اللي ما شافهاش يا جماعه يروح يشوفها على قناه عالم موني تمام هتلاقوني منزله الفيديو على المنتدى والموني يا جماعه زي ما انتم بتخشوا هنا ميم بتلات ووات. تمام اكتبوا عالم موني هتظهر لكم وهتشوفوا بقى ايه الاجواء بتاعه رمضان واحنا بنعلق الزينه وكل حاجه بس كده نطلع بقى على الدور اللي فوق شوفوا بقى المعركه اللي مستنيه انا امبارح فطرت عند اختي ربنا يا رب يجازيها عني خير الجزاء كان اول يوم رمضان واتجمعنا بقى مع بعض وهحط لكم بقى ايه فيديو كده صغنطوط للاكل اللي هي كانت هنا ربنا يا رب يبارك لي فيها وزي ما انتم عارفين طارق نازل معاه يعني نزل يومين كده بالظبط وراح رجع تاني عشان خاطر شغله ف انا قاعده لوحدي انا والولاد فهنعمل بقى ايه الفطار بتاعنا النهارده تعالوا نشوفه رجعنا روتينتنا في مطبخ مصر اولا حميدة تعالوا يعني بقى ايه انا حطيت اللحمة كده بصوا اللحمة فيها دهن فحطيتها من غير اي دهون معاها تمام تعالوا بقى انتوا هنكمل بقية خطواتنا. بصوا اللحمة هي بتنزل دهنتها منها فيها وبتسوي ايه نفسها زي ما احنا شايفين كده تمام تعالوا يعني بقى ايه هنا انا معايا بصلتين كده تمام هقطعهم دلوقتي مكعبات صغيرة او لو عندنا الكابة استخدموها تمام عشان نحطها دلوقتي على اللحمة نحط بقى ايه الكبة بتاعتنا كده نشغلها. <تصفيق> كده ما شاء الله خلاص اتفرم فرم اهو و ادي بتاعنا اهو تعالوا بقى ايه نحط البصل عليه ادي اهو البصل بتاعنا هخلي العصير بتاعنا حلو كده معاه اروح بقى ايه اجيب البهارات بتاعتي نحط بقى ايه رشة من الملح كده رشة من الفلفل الاسود عندي ليه سبع بهارات من باب الشام كده معلقة صغيرة عارفين المعلقة دي صغيرة خالص يعني كان اخدت ايه معلقتين منهم كده تمام ومعايا هنا جوزه الطيب مطحونه زي ما انتم شايفين كده هاخد بس ايه سنه على المعلقه كده طرف المعلقه اللهم اني صايمه رويح تهبل رويح الجمدلي دي مش قادره اوصف لكم عامله ازاي تحفه احط رشد قرفه مطحونة كده على العصاب بيخليه فتة تانية خالص. بيد يعني جربوها. نحمل مفهور مع ال. مع الارفة بتنطق جدا يعني. رشة بسيطة خالص خالص يعني. بصوا بقى عشان ما اتقلوش على نفسكم. انا ما فيش حاجة استخدمتها الا دول. أصبينهم كده على طول. بس خلصت بصبين دول. يبقى انا كده خلصت ايه? المواعين اول بقى. لقدر ما شاء الله بصوا وحطها راحت وقعت في الارض وراحت يت... الجزء ده اتكسر من الحمد لله قدر ما شاء الله خالص كده المعصق بتاعنا خلص ما شاء الله رط وتفخا زي ما قلت لكم كده بهارات بسيطه خالص عشان تظهر بس ايه طعم اللحم. ما بتاخدوش الرز ده مغسول كده وانا عندي مجفف تمام فبيبقى نطلع الحاجه ايه نشف فبقيت افرده بس كده وده اللي كان نقله اللي قبله فكان ناشف فحطيتهم ايه على بعض محتاجين بقى ايه نطبق كل الكلام الحلو ده دي بتكافح في قضيه لا يعلم عنها احد انت بتزعق مع نفسها طبعا وانا قاعده بصور لكم الكلام ده جت رميت لي الببرونه بتاعتها ومشيت بتعمل معاملة غير ادميه بالمره نصيح كمية سمنة محترمة كده بس عشان محتاجة ان انا اعمل بيها حاجات تانية بس عامة انا محتاجة بس اربع معالق سمنة مش اكتر يعني اربع معالق سمنة هرمية أنا كانت في التلاجة عندي فعشان كده مجمدة نص السمنة هاخد حوالي نصها كده بص نكمل بقى تكمل السيحان بتاعها وهنشوف بقى هنعمل ايه بديلو. عندي بقى ايه لفة الجلاش دي هنعمل بقى ايه واحدة حلو و ايه حلو يلا بينا <تصفيق> هندهن كده الصينيتين سمنة زي ما احنا شايفين بمسك ورقتين ورقتين كده و افردهم كويس و اروح برضو واخدة ورقتين الناحية التانية و اجردها و ارجعلكم السكي ده استضيتين جنب بعض و اشتغل فى المقطع اهو مشكلة بقى ايه رشاط سمنة خفيفة كدة وهنكمل بقيه الصنايع على كده الحلوه هحطه كده كل الرصات بتاعتي ودي هوقف للنص النص وبعدين احط الحشوه وبعدين اكمل هوريكم للنص وابتدي اخد ايه اللحمه المفرومه بتاعتي كده اللي احنا معصجينها وابتدي افرد تمام انا بحب احط عليها سنوبر لوز كازو الكلام ده كله بس بصراحه مكسله اروح اجيب دلوقتي ايه شويه اقعد احمص فيهم عايزه خلص. بالمكسرات بيبقى طعمه. ده سنوبر اهو. مش لازم بقى ايه? اقعد حمص فيه برضو هيدي طعم حلو جهة. اهو. بعد ما حطيت السنوبر. تمام? نرجع برضو. نحط برضو طبقتين ونفردهم، ونرجع نحط عليهم. سنة. ده الحلوة هنا. ده انت اخر طبقة. وقطعته كده مربعات. وده انتهى سمع. تمام? وادي برضو ده الحادق هنا بقى ايه حطيت لبن عليه سنه ملح وسنه فلفل اسود ورصة بس كده الصواني جاهزين هنيجي بس عند الحادق كده بحب ايه ارش حبه البركه وسمسم بس ما عنديش سمسم هرش ايه حبه البركه كده بيديه طعم حلو قوي ويعلي برضو الفايده الغذائيه بتاعتها اهو الصواني بتاعتي تمام <تصفيق> خلص <في> البقه ونشخه اما <تصفيق> اروح اشغاله ومن فوق وتحت شغالين عايزين بس نخلي بالنا عشان ايه الوش بتاع ما أحط أحط أربعة. ده ما يتلسعش ادي الصمونه بتاعتنا نحط الدقيق نحط اربع معالق هرميه إيه؟ بس مرق ونحط اللبن ده سطر الابيض المفحوط تمام بقى ايه الجبنه متزربنه مكسوره كده اهي بتتجبنى المونتزاريلا و إيه نقلبها كده نبتدي نطة قوي ورده. عشان انا مبحبش المونتزاريلا حتي علي الوش بتاع, بتاع البشامة بعد ربع ساعة ده خد لون تمام نبدل بقي ده اكيد اتحمر من تحت تمام و فوق ياخد تحميرة و ننزل ده تحت كده عشر دقايق برضو ونبص عليها هناك اشاره كده زي اشاره الى كده. اشاره الى البشاميل. هنا بنزل بكميه البشاميل مع المكرونه اللى احنا قلبناها <تصفيق> ما شاء الله بصوا. بصوا الجمال. بسم الله ما شاء الله نروح بقى ايه على الحلو ما شاء الله تحفة الله أم فوق بساعة فالأذان بيأذن قبلينا بساعة ايوه لازم المسلمين كلهم يصوموا نفس العدد بس العسل اهو عملت كوبايتين سكر خدت داي ونص من الميه ده حوالي يعني ربع معلقه صغيره كده ملح ليمون تمام عايزين نحط نص معلقه ليمون ماشي اهو بصوا ازاي يا جماعه زي علامه الايه كده او الانفينيتي رايح انا بتكلم انا وخلاص بقى يا حلوين بعد ما جهزنا الفطار وفي انتظار الادام بتاعنا قمت طبقت الغسيل زي ما انتم شايفين كده وحطيته في الدولاب ودخلت بقى ايه على المطبخ بتاعي ظبطت الدنيا كلها بصوا مسبتش حته فيه الا لما لمعتها عشان احس بقى باجواء بقى رمضان مع شكل الجديد للركنه غيرنا شكل الركنه خالص ايه رايكم بقى في التغيير ده حاسه ان هو ادى إيه وسع للمكان انزلوا في التعليقات الناس اللي متابعاني من قبل كده تقولي ايه رايها أو حتى في مكان كمان وراء الركنة وما شاء الله يعني حسنا هي أدت تغيير جامد جدا جيت بقى على الترابيزه بقى بتاعت الركنه كده فرشنا المفرش الجميل بتاع رمضان ده حطيت بقى الصينيه بتاعتي حطيت عليها التمر الفانوس بتاعي العصير بتاع الفيمتو اساسي في رمضان اجواء رمضان بقى الكوشن الجديده الاضاءات بتاعتنا آه ايه رأيكو بقى في المكرونه البشاميل اللي انا عملتها معكو كتير جدا في القناه بس الصينيه بتاعت رمضان بيبقى ليها طعم خاص كده وعملنا الجلاش الحلو والحادق من لفه جلاش واحدة. ااا أه وبصوا يعني عايزكوا تنزلوا بقى تحت في التعليقات ويقول لي رأيكم في التنسيقات دي. كان في اضاءات وفي زينة تانية المفروض اعملها في الليفينج بس تاديكوا شايفين اليوم بتاعي مشخون عامل ازاي? فيا دوبك ايه ده اللي انا لحقت ان انا اعمله. المكرونة كانت جوسي عشان كده مش طالعه معانا الخرطة بخرطتها. اتمنى الفيديو يعجبكم. ولو بعجبكم ما تنسونيش بقى في اللايك وشوفكم في فيديوهات تانية جديدة.